В Миколаєві попрощалися з військовим 56-ї бригади Іваном Валенцевим, який загинув на Бахмутському напрямку. Чоловік пройшов строкову службу, спочатком повномасштабної почав волонтерити, а наприкінці 2022 року став добровольцем, розповів його друг Валентин. Провести в останню путь бійця прийшли рідні, побратими та знайомі. Восени йому мало виповнитися 34 роки. Час, і вже їхали, мертві, Божого і почув, З Іваном ми познайомилися в інститутські годи, в одній групі навчалися. Ну, таке враження, що ми знали друг друга все життя. Дуже файна, хороша людина. Знаю, що його побратими дуже сильно любили. Вони його оцінили. Чув історію, що навіть командири за нього спорилися, що з ким він буде. Цей час, який він тут був, він допомагав, постійно допомагав. Я, як волонтер, він через мене хлопцям допомагав, своїм хлопцям знайомим допомагав, де хлопцям снаряження покупав, де продукти, де грошима десь допомагав. Потім вже зрозумів, що треба йти. Треба йти, Пішов. он... Познакомились мы с вами еще в подростковом возрасте. Вот. Что я могу сказать? Всю... протяжении всей жизни он был надежным настоящим другом. В принципе, этим все сказано. Он всегда готов был помочь. Всегда готов был в любое время прийти на помощь.